مناشده اخرى هذه كفاءات المدارس المعلمين يا يا وزير التربيه المنهج بالابتدائيه صعب موت الناس وموت الاهالي موت الطلاب المنهج الان قاسون متعلمين عمي مو انا اسمع انا جاي انقل لك تمام اقتنع به يقول المنهج العراقي الابتدائي اصعب المناهج بالدول العربيه كلها ليش يش خلوه يعبر مرحله الابتدائيه خليه يتنفس شويه يعني طلاب بالابتدائي بالثاني بالثاني ابتدائي تعلم الكهرومغناطيسيه والانكسار والانتشار وبالثالث ابتدائي ارحموا الناس ارحموا الناس احنا مو نقول لك شيء اللي هو اعبر لا عمي هم مريض قياسات وكفاءات علميه بس ما يستوعب الطالب